daripada Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami menyembelih dua ekor kambing untuk anak-anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan hadis riwayat Ibnu Majah namun ada keringanan juga untuk mereka yang ingin melakukan aqiqah namun biayanya cukup untuk seekor kambing saja untuk anak lelaki silakan tiada masalah